ومن باع طعام كل يسمى جملة وقال ابو يوسف رحمه الله رحم اللہ الله يصح في اللہ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 اور جب تیجاب اور قبول ہو جائیں تو بے لازم ہو جاتی ہے اور بائے فوراً مشتری مشتری فوراً اس چیز کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے اگرچہ بھی اس کا قبضہ نہیں لیکن وہ مالک بن چکا ہے آپ دونوں میں سے کسی کو بھی بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہاں البتہ دو وجہ سے اختیار ہے بھائی ایک کیا کون سا ہے اس کو اختیار عائد ہے اور اختیار رویت ہے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 تو مدت متعین ہونا ضروری اور میں نے آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلایا تھا کوئی چیز نقد بیچی تو سستی بیچی ادھار بیچتا ہے تو مہنگی <تصفح> یہ بھی صحیح ہے لیکن طے ہونا چاہیے بے کے وقت نقد بیچ رہا ہے یا دوسرے کو بتا دیں نقد لوگے تو سو کی ادھار لو گے تو ایک سو بیچ کی اب آپ کون سی بے کرنا چاہتے ہیں نقد کرنا چاہتے ہیں تو سو اور اگر ادھار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے طے ہونا چاہیے سمجھ میں آپ کون سی بے ہونے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 تو جھگڑے کا کوئی امکان نہیں اسی طرح بھئی اگر وزن کا باٹ گم ہو گیا بھئی دکاندار کے بعد وہ کہتا ہے بھئی یہ وزن کا باٹ تو نہیں ہے ہاں یہ اینٹ ہے اس اینٹ کے برابر یہ چیز لیتے ہو تو اتنے کی ملے گی تو اس میں یہ بھی جائز ہے مارانا یہ بھی ہاں آپ کو میں نے بتایا تھا بس سلم کے اندر ایسا جائز نہیں بھئی کیونکہ بے سلم میں اس چیز کا ماپنا یا ادا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 موضوعات موضوعات زا کے ساتھ موضوعات معدودات معدودات مضروحات زال کے ساتھ ہے مضروحات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 ناپ کر ناپ کر مولانا بیچی جاتی ہیں آپ کپڑا لینے گئے بھائی دکاندار کیا کرتا ہے گز کے ذریعے اس کو ناپ کر بیچتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی آگے لکھئے بھائی پھر مادو دات اور مضروحات دو قسم پر ہیں پھر مادو داد اور مضروحات دو قسم پر ہیں متقاربہ اور غیر متقاربہ متقاربہ کاف دو نقطوں والا ہے مولانا متقاریبہ اور غیر متقاربہ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 یہ کا ڈھیر ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں کل کلو کفیز کلو کفیز ہار ہر قفیز کتنے کا ہے ایک یہ کندو ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں ہر قفیز ایک درہم کا تو کل کی اضافت ہوئی مولانا کل کلو کفیز کل کی کیا ہوئی اضافت ہوئی کس کی طرف قفیز کی طرف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 ادنا مقدار کو اور ادنا اور سب سے کم مقدار کتنی ہے ایک ہے ایک پیمانا بس تو لہذا کتنے میں بے صحیح ہوگی ایک پہ ایک میں صحیح ہے بس ذاتا سب کو سمجھ میں آ گیا مقدمہ ثانیہ لکھئے بھائی مقدمہ ثانیہ جلدی جلدی لکھو ذرا بھائی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 جبکہ زراع وصف ہے مضروعات میں زراع زال کے ساتھ آئے گا جبکہ زیرا وصف ہے مضروعات میں کیونکہ ظابطہ ہے وابتا ہے مَا يتعيبو مَا يتعيبو تا دو نتوں والی بھائی ما یبو بتب تب میں بھی مولانا تا دو نقطوں والی ہے با ہے عین ہے یا ہے ود ہے باد ہے بعض ماں یب بھی تب عیض بھی مولانا تا کون سی ہے دو نقتوں والی بھائی ادھر سن لو بھائی تا دو نقتوں والی ہے پھر شین ہے پھر خاک دو نقطوں والا ہے پھر یا ہے پھر صاد ہے وہ تشخیص لکھ لیا بھائی فضیادت و نقصانوں فضیادت فا علی کے ساتھ لکھیں اور لال کے ساتھ زیادت پہ فیادتوں والنقصان نقصانوں وقفن وقف فی ہی وقف و مالیسکا مالی سزال و فِيهِ أَصْلٌ نقصان فِيهِ و نقصان افی فِيهِ أَصْلٌ زیادہ تو وہ نقصان فی لکھ لیا بھائی جو چیز حصے بخرے کرنے سے عائب دار ہو جائے ترجمہ مالانا اس کا جو چیز حصے بخرے کرنے سے عائب دار ہو جائے حصے بخرے کرنے سے ہوں <سؤال> hmm? <سؤال> حصے کرنا بھائی حصے کرنا وہی مانا ہے وہ چیز جو چیز حصے بخرے کرنے سے ایبدار <سؤال> ہو جائے تو اس میں کمی اور بیشی وصف ہے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 جب ہر زیرا کی قیمت ذکر کر دی جائے دونوں ختم ہوئے دونوں مقدمے ختم ہوئے لکھئے بھائی لکھئے بھئے اچھا بھائی اوپر کیا ذکر ہوا تھا چیزیں کتنی قسم پر ہیں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 فی جواز جوازلب میں بیان کر دیا گیا میں بیان, بیان کر دیا گیا تو چیزیں چاہے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 اچھا بھائی اب آپ نے ایک نقشہ بنانا ہے چار خانے بھائی आगे بھائی سفے کے اوپر اگر جگہ ہے تو کافی ذرا سات آٹھ لائنوں کی جتنی سات آٹھ لائن جگہ ہے تو یہیں پر آ جائے گا نہیں تو اگلے سفے پہ بنا لے بھائی چار لائنیں کھینچے بھائی چار خانے بنائے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 لکھ لیا بھائی چاروں خانوں کے اوپر ایک ایک عبارت آ گئی والا اب اس کے نیچے لکیر کھینچ دیں یہ عنوان تھا اس خانے کا ہر خانے کا عنوان اوپر ہم نے لکھ دیا بھائی اب اس کے نیچے لکیر کھینچیں والان جی اب لکھئے بھائی شہ کی نو کے نیچے لکھئے بھائی اسی خانے کے اندر لکیر سے نیچے مکیلات موزونات مادو دات اکٹھے ہی لکھنے ہیں سارے بھائی چاہے ایک ستر میں آ جائیں چاہے دو میں آ جائیں مکیلات موزوںات مادو دات ان تینوں کا اکٹھا حکم بیان ہوگا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 اگر مبیعہ مذکورہ مقدار جی اگر مبیا اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر نکلے اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر نکلے تو بہت صحیح ہے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 دو میں لکھو ابھی ایک میں لکھا ہو تو آپ نے پتا نہیں چھ سات لائنیں بھر دی ہوں گی دو میں لکھتے تو تین لائنیں ہو جاتی ہیں چار بھائی کیا لکھا بھائی اور اگر مبیع مذکورہ مقدار سے زائد نکلے تو جتنی مقدار ذکر ہوئی تھی اس میں بیٹھ صحیح ہو گئی جس نے مقدار ذکر ہوئی تھی اس نے بیٹھ صحیح ہو گئی اور زائد مقدار بائے گی ہے اور زائد مقدار بائے گی ہے لکھ لیا بھائی ہاں بھائی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 ایسی طرح اس طرح نہ لکھنا کہ اس کے آگے اگلے خانوں میں سے کوئی لکھائی آ رہی ہو خالی ہو آخر تقسیم و خانے ایسی لائن میں لکھو نیچے کر کے ذرا ایک لائن بلکہ درمیان میں خالی چھوڑ دو مادوتا غیر متقاربہ مادوتا غیر متقاربہ لکھ لیا بھائی پہلے اگلے خانے میں لکھو ہمارا لکھ بے فاسد ہوگی بے فاسد ہوگی لکھ لیا بھائی جی اگلے خانے میں لکھیں اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نہ الگ الگ اب لکھنا ہے اب دونوں میں نہیں لکھنا بس دو سر پہلے میں تھا کہ دونوں میں اکٹھا لکھنا تھا کیونکہ دونوں کا حکم ایک تھا اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح اور اگر کم یا زیادہ ہو تو بے فاسد ہے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 معدودات غیر متقاربا تینوں صورتوں کا حکم سمجھ میں آ گیا بھائی <تصفيق> اچھا اب الگ بھائی مضروحات غیر متقاربا کا حکم آئے گا پہلے سال کھانے میں آ جاؤ مضروحات غیر متقاربا لکھ لیا بھائی پہلے خانے میں کیا لکھا غیر متفاربا اگلے خانے میں اس کے سامنے لکھو بھائی بے فاصد ہوگی بے فاسد ہوگی بیع فاسد ہوگی کیا لکھا ہے اوپر بھائی اوپر جو اس میں بھی یہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا مضروعات غیر متقاربہ بھائی سب سے پہلے اوپر آیا تھا مکیلات موضوعات اور معدودات متقاربہ اگلا کیا تھا محدودات غیر اب کیا آ رہا ہے اچھا اس کی پہلے خانے میں کیا لکھا گے بے فاسد ہوگی اگلے خانے میں لکھو اس کے سامنے والا نا اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو بھائی یہ تیسرے خانے میں لکھ رہے ہیں آپ بھائی اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بس صحیح اگر مبیا مذکورہ مقدار سے کم ہو سے کم نکلے اگر مبیا مذکورہ مقدار سے کم نکلے تو بے تو مشتری کو پورے سمند دے کر وہ لینا ہوگا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 تو سارا نبیعہ مشتری کا ہوگا اور پیسے زائد نہیں دینا پڑیں گے جو طے ہوئے تھے وہی دے گا جو طے ہوئے تھے وہی دے گا اور بائیں کو واپس لینے کا وہ چیز یا وہ زائد چیز واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں اور بائے کو وہ مبیحا یا وہ زائد چیز لینے واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں اور بائیں کو وہ وہ مبیحا یا اس کی زائد مقدار واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں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 اگلے خانے میں لکھے بھائی بلکہ اگلے خانے میں کیا لکھنا ہے بھائی وہ دو نشان ڈال دیں یعنی اوپر والا جو حکم ہے وہی وہ یہاں پر بھی ہے وہ جو اس کے اوپر جو حکم تھا بھائی اوپر کیا تھا اسی خانے میں اوپر دیکھو غیر جو غیر متقاربا کا حکم تھا وہی وہ اس کا بھی حکم ہے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 بڑا قیمتی نقشہ بڑی قیمتی بحث بہت سے مسائل سے حل ہو جائیں گے بھائی چلیے مرانا ہر المرام اللہ عالم حقیقت الکلام